الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک آپ صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو یہ مکمل ہو گیا تھا اب ہم اگلا لیکچر سورا عمران سے شروع کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی تیسری صورت ہے اس کا موضوع کیا ہے اس پوری صورت کا اہل کتاب کے لیے دعوت اور امت مسلمہ کا تذکیہ نفس اپنے صورت البقرہ میں پڑھائی تھا کہ وہاں کا موضوع بھی یہی تھا کہ اہل کتاب کے لیے دعوت تھی اور پھر امت مسلمہ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تھی لیکن تھوڑا سا فرق سورہ اعلیٰ عمران میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے اس کی ڈیٹیل کو اب دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسٹارٹ کی پہلی آیات جو ہیں ون ٹو نائن میں کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب کیا ہے اور اس کا کیا میتھڈ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کے بعد اگلی آیات میں 10 ٹو 32 میں قدیم امت مسلمہ جو اس سے پہلے کی امت مسلمہ تھی جو اہل کتاب تورات اور انجیل کی تھی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری وارننگ جس میں جزاؤ صدا کا قانون ہے یہ پڑھ چکے ہیں صورت البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص قانون رکھا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ السلام کی جو امت ہے ان کے لیے کہ اسی دنیا میں قوم کی حیثیت سے اگر نکی کریں تو انہیں جزا اور اگر برائی کریں تو ان کے لیے اسی دنیا میں سزا اسی کی تفصیل ہے کہ جو صورت البقرہ میں اور اب سور عمران میں بھی یہی تفصیل ہے اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے Christians کو کہ جو پرانی امت مسلمہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے تو ان کے لیے ایک فائنل ان میں فائنل ٹیسٹامنٹ جسے کہیں گے تو یہ اس کے بعد اسی میں تھرٹی ٹی تھرٹی تھری ٹو میں اہل کتاب کی ہسٹری اور اس میں فائنل وارننگ یہ بھی کر دی گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلہ کی دعوت کیسے پھیلی ہے ان کی ہسٹری کیا ہے اور پھر ایک مباحلہ ہے جس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے یہ کیا ہے اس کے بعد پھر آیات 64-69 میں اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ اہل کتاب کے لیے جس میں خود کرسچنز بھی ہیں جوز بھی ہیں یہودی بھی ہیں تو ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل دعوت ہے کہ بھی دیکھ لیجئے آپ چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور انبیاء یا کرام علی مصلا السلام کو مانتے رہیں تو اس میں اب فائنل ٹیسٹمنٹ آپ کے لیے ہے اس کے بعد پھر آیات ہنڈریڈ ٹو ون ایٹی نائن میں نئی امت مسلمہ کا تزکیہ نفس جس میں اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صاحب کرام اللہ عنہ اور ہم لوگ بھی تو ہم لوگوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا موضوع یہ ہنڈریڈ ٹو ایٹی نائن کی آیات میں تو اس کی تفصیل آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے پڑھیں گے کہ غلو اور نفسیاتی غلامی سے بچنا فرقہ پرستی سے بچنا صحابہ کرم رضی اللہ عنہ کی رسپانسبلیٹیز دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران یہ جنگ عہد ہوئی تو اس میں کویشچنز آئے ان کے آنسرز اللہ تعالیٰ نے دیے اس کے بعد اکنامکس اور سوشل اصلاح سے متعلق آپ دیکھیے تو اسی سے ملتے جلتے کچھ ارشادات ہیں جو صورت البکرام ہے لیکن جو حصے اس میں نہیں ہیں تو وہ اب صور العمران میں اس کے بعد اس صورت کا اینڈ یہ 192.200 میں ایمان اور دعا کی شکل میں یہ ہوئی ہے اللّہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کو اینڈ میں ایک دعا کی شکل دی ہے تاکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتے رہیں اس میں بہت سے کوشچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے بلا تکلف ای میل کر لیجیے گا اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل سے پہلی جو نو آیات ہیں اس کو اس لیکچر میں ہم کر رہے ہیں کور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے الف الفلا میم یہ سورا میم ہے اللہ لا الہ اللہ هو الحی اللہ وہ ہستی ہے کہ وہ اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا نزل علی کل کتاب اب الحق مصدق الِما بین یدعی ونزل طورات اول انجیل من قبل حدلاسی ونزل الفرقانہ ان الزین کا فروب آیات اللہ حضاب الشدغ عزیزن ذنتقاب لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں اور تورات اور انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے یہ اللہ کی آیتیں اور جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کی منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے اور وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا تو یہ بیسکس ہے یعنی اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو لام میم یہ میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی صورتوں میں یہ کچھ حرف آتے ہیں تو یہ پرانی عربی میں بھی اور کئی زبانوں میں بھی ایک بالکل شارٹ لسٹ کی شکل میں ایک نام آتا تھا جس میں یہ آج کل بھی ہے جیسے انگلش میں آپ کو ملے گا مثلا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایم بی اے اے سی سی اے سی اے سی آئی اے اس طرح کی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ایسے ہی پرانی زبانوں میں بھی ایسے ہی تھا تو یہ الفلامی میں اور سور کبھی سٹارٹ بھی الف بھی ہے یعنی یہ اصل میں دونوں صورتیں ایک جوڑا ہے ایک دونوں مل کے ایک پیئر کی شکل میں یہ دونوں آتی ہیں کہ جس میں پورے ارشادات موجود ہیں اسی اہل کتاب کی دعوت اور پھر نئی امت مسلمہ کی ایک پرسنالٹی ڈولپمنٹ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے یہ کنفرم ہے کہ صرف ایک اللہ ہے زندہ ہے اور اس کو قائم رکھنے والا ہے کہ یعنی زندگی کو بھی وہی قائم رکھتا ہے ہم لوگوں کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی قائم رکھتا ہے اور وہ تو ہمیشہ زندہ ہے اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی خدا نخواستہ فوت بھی ہو سکتا کبھی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ ہی دے گا فار ایور اسی نے تو یہ پوری ایک پوری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ امتحان رکھا ہے یہ زندگی ایک امتحان ہی ہے کہ جس کے اندر اس ایگزام کے اندر ہم نے ایک پورے عمل کرنے تو اس میں اب اللہ تعالیٰ ایسا تو نہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتا نہ کہ بھائی کہ امتحان ہے کیا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں جیسے تورات اور انجیل نازل کی تھی اور اسی میں سیم وہی حکم جو تورات اور انجیل میں ہیں وہی قرآن میں تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے اس پہ آپ نے اپنی زندگی پہ عمل کرنا ہے اور کریں گے تو آپ کو بہت آ ہے اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا اگر انکار کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایک عذاب بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ رزلٹ بھی کرے گا اب پرانی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں تورات اور انجیل اور قرآن کا آپ تورات کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بائبل کی جو پانچویں بک ہے اس کو استثنا کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیوٹ کہتے ہیں تو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پرانا ایگریمنٹ ہے انسان کے ساتھ اس کو آپ خود پڑھیے اس کے بعد انجیل کو پڑھیے جو کہ بائبل کی چار بکس ہیں متی مرکز لوکا اور یوہنّہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ اللہ وسلام کے لیکچرز آئیں یعنی یہ اصل میں یہ سیرت کی کتابیں ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کی تو اس میں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ارشادات ایک لیکچر کی شکل میں فرمائے تو وہ انجیل ہے اس کی آپ سٹڈی کر لیجئے نیو ٹیسٹامنٹ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیو ٹیسٹامنٹ اس لیے کہ کرسچنز نے اس کا نام رکھا کہ بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات تھی اور اب انجیل میں نیو ٹیسٹامنٹ ان کے زمانے میں جب آیا تو یہ دیکھیے فورٹی ٹو جو کتابیں جو وہ ہیں بائبل کے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پھر اس کے بعد پھر نازل کیا جسے فائنل ٹیسٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری ٹیسٹامنٹ ہے اس کا آپ مطالعہ کیجئے میں نے انہی کی تفصیر اور ترجمے کے کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہوئے یہاں پہ لیکچرز اور پھر اس کی تفسیر بھی یہاں پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں تو آپ اس کا خود آپ ان تفسیر کا خود مطالعہ کیجئے اور اس میں آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں تورات انجیل اور قرآن کے آپ ارشادات کو پڑھیں سی میں ایک ہی بات آئے گی ایک ہی ایمان ہے سی ایم ایک ہی ایک ہی توحید ہے ایک ہی آخرت ہے ایک ہی انبیاء کرام علامہ صلی علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعوت ہے اور اس میں پھر ہمارے ایتھکس ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یہ سب ایک ہی ہے اس کے بعد شریعت میں کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جو سارے سیم ہی ہیں ہاں تھوڑا سا مائنر سا فرق آپ کو تھوڑی تھوڑی جگہ کا ہی نظر آئے گا اس کی وجہ یہ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ہے وہ ایک سولائزیشن چینج ہوتی رہی ہے یعنی انسان پہلے تو ایک ہنٹنگ ایج میں رہا ہے, اس کے بعد پھر ایگریکلچرل ایج آئی اس کے بعد انڈسٹریل ایج آئی اور اب انفارمیشن ایج ہے تو ہر لحاظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں بھی کچھ مائنر سی چینجز کی لیکن میجر ایک ہی ہے مثلاً قتل کو دیکھیے تو قتل تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں سیم ایک ہی ہے آپ اس کا خود سٹڈی کر سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا فوکس انجیل میں ہوتا ہے ایتھکس میں اور ایمان میں اور تورات میں زیادہ فوکس شریعت میں ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ان دونوں کو اکٹھا کر لیا گیا تو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اب قرآن مجید کا جو مقصد ہے اس میں مزید ارشاد ہوا ان اللہ لاخوا علیہ شیون فل اردی ولا فما اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان و اللہ یو صبر فل ارحمی کئی فشا لا اللہ هو عزیز الحکی وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا یعنی اللہ تعالیٰ کا ایمان یہاں پہ آیا کہ جو بتایا گیا کہ دیکھو پوری آسمان سے زمین میں کوئی ایک مائنر چیزیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ایک مثال دی کہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے یہ جس میں نے کچھ تصاویر آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ بائیولوجی کے اندر آپ یہ خود پڑھ سکتے ہیں کہ اندر ماں کے پیٹ میں بچے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا پرسنالٹی اللہ تعالیٰ یہاں بنا رہا ہے اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد اس میں ایک انسان کی ایک شخصیت بھی اسی یہ جو جسم ہے اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر یہ پیدا ہو کے پھر ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے اور پھر اس کی پوری لائف گزرتی ہے یہ آپ کی بھی ایسی ہوئی ہے میری بھی ایسی ہوئی تو آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس میں غلطی لوگ کرتے ہیں تو یہ نہ کرنا اب یہ اس کا ارشاد ہے والذی انزل علیکل کل کتاب منہ آیا تم محکمات ہُنا ام الکتابی و اخرو متشابت فم الدین فی قلوبی خن فتبو نا تشابہ من حب تا الفطنتی وپ وما تیلی و ما الله علم ت ویل و راسون فلععلمی کل من عندی ربینہ وَمَا ید ذکر اللہ الْأَلْبَابِ وہی ہے کہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کہ جس میں یہ آیتیں محکم ہیں یعنی کلیئر ان دس ورلڈ بھی ہیں کہ جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے اور اس کے علاوہ کچھ دوسری متشابات بھی ہیں متشابات کیا ہیں کہ آئٹمس اینڈ مٹیریلس ان دا ہیئر آفٹر کہ آخرت میں جو چیزیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے تو پھر فرمایا کہ جن کے لیے دل ٹیڑے ہوئے ہیں وہ اس میں ہمیشہ متشابات کے درپے ہوتے اس لیے کہ یہ فتنا یعنی کنفیوز کرنے کی پیدا کرے اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کرے جبکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں مانتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی یعنی ہوتا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسی زندگی کے کچھ ارشادات فرمائے بڑے کلیئر ہیں اس میں آپ جب بھی پڑھیں کسی بھی ترجمے کو آپ پڑھ لیں قرآن مجید کی آپ کو کلیئر آ جائے لیکن کچھ متشابیات ہیں کہ جس میں جنت اور جہنم کے کچھ تفصیلات وہاں آئیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس میں کویشچنس پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا تو کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیے کہ جو چیز ابھی آپ کے سامنے نہیں آئی ہے تو کچھ مثال کے طور پر آپ کو چیزیں بتائی گئی مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابھی آپ کو ایسے کچھ فروٹ ملیں گے آخر تو فروٹ ہوں گے کیسے اس کی کوالٹی کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا اس لیے کہ ہمیں ایکسپیرئنس نہیں ہے. لیکن ہمیں مثال کے طور پر یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں دکھا کے بتائی گئیں کہ جی اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو ملیں گی تو لوگ جو کنفیوز کرتے ہیں یا لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس میں پھر وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی ان چیزوں میں نہ پڑھنا بلکہ جو اس زندگی کے جو ارشادات ہیں بس اس پہ غور کرنا آخرت میں تو جو ملے گا وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی کوالٹی کا ملے گا تو اس میں اب کرنا یہ بتا دیا گیا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال کے طور پر بتا دیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کر لیں آپ سے کوئی ہزار سال پرانا انسان ہمیں مل جائے اور ہمیں اگر یہ بتانا پڑے کہ جب آپ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے تو ان کو کیا سمجھ آئے گی تو ہم انہیں کوئی مثال کے طور پر انہیں چیز سمجھائیں گے کہ جناب کہ جی آپ کے جس طرح سے آپ یہ تیل سے آگ لگاتے ہیں نا تو ہمارے پاس بھی اسی طرح کے ایک ایسی آگ جو ہے نا وہ بنتی ہے جس سے ہم چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو یہ چیز ہوگی کہ جس سے ہم یہ متشراب آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگلے کو تو پتہ نہیں نا کمپیوٹر کیا چیز ہے اس کا کیا ایکسپیرینس انہیں پتہ نہیں تو یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تفصیلات ایسے بتا دی ہیں تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جناب اس طرح کی جنت ہوگی اور اس طرح کی جہنم بھی ایسی ہوگی تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی اس پہ فوکس نہ کرنا بلکہ فوکس اس زندگی کے اندر ارشادات اس میں غور کرنا کہ یہ اس کتاب کا اصل بنیاد یہ ہے اس پہ غور پھر فرمایا رب لا تذق کلو بنا بادا عز ہدع تنا وہ کا رحما ان کن تل بہا رب ان کا جام اناسی رئی وفی ان الله لا یخل میاد اب یہ دعا ہمیں بتا دی گئی کہ ہمیں اللہ تعالی سے کرتی رہنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہی جو لوگ جو مخلص لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے رب آپ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد اب آپ ہمارے دل نہ بھیج دیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے لا ریب آپ ہی عطا فرمانے والے اے رب آپ یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی یہ دعا ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ کی یہ بہت عنایت ہے اپنا ہمیں ہدایت دی ہے تو یا اللہ ہمارا دل جو ہے نا سیدھے ہی رکھیے گا یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے دین سے دور ہو جائیں تو بس ہمیں یہ رحمت ہم پہ فرما دے کہ ہم پہ یہ ہدایت پہنچتی رہے اور یہ کنفرم ہے کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے لگے ہیں آپ کے لیے کہ جہاں ہمارا کوشچن آنسرس تو اس دنیا میں ہو رہے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں ملنا آخرت میں اور پھر ان لمیٹڈ لائف ہمیں ملے تو یہ سوچتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا یہ کنفرم ہے ایسا ہی ہے اور جو واقعی مخلص آدمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہدایت میں رکھتا ہے تو یہ اسٹارٹ ہے اس میں آپ کے ذہن میں کوشچنز ہوں گے بلا تکلف آپ کر لیجئے اور اس کے ساتھ پھر اگلی آیات میں پھر بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پرانی امت مسلمہ پہ کچھ ارشادات آئے ہیں اس کا ہم اللہ مطالعہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں جزاک کر اللہ خیر و حسن الجزا